Знаєш, ти знову мене покохаєш Як тоді, коли ми жили і не рахували дні Зараз нам всім точно не до жартів Під звуки арти колохати Нас буде довго колихати І ніби це не час любити і співати І спокій не дарує чай і зняти Та гори аркуші в взім'яти Пісен не почути, відео не зняти той часто коли у них кивали п'ятий, А ми продовжуєм стояти. І розкритали шовті мальви під благою, Хай ви вземку не цвітуть, хай говорять І не війти в одну річку двічі Ми були колись, знову будем поряд Тобі не личить печальна обличчя Мелодії літь, тільки щось спільш Я тебе листав, як ту книгу ніч Вона не проста, але ти глибш, Мені з тобою ліпше, мені з тобою ліпше Ще раз розпочну з чистої сторінки і знову розквітуть, жовті мальви в зику. І знову розквітуть, жовті мальби в земку. І розквітає жовті мальви під блакитним небом серед зими, серед зими. Я бачу в помосі ознаки що.